Дивіт, малятка! Сьогодні хочу поділитися з вами своєю черговою знахідкою. Оновлений сайт музею Вончара – це не тільки насолода для очей, а ще й ідеальне джерело матеріалів для художньої творчості. Всі фотки високій якості можна роздивитися близько.